إزاي تحكي قصة لأولادك في دقيقتين اقرأ القصة قبل ما تحكيها لطفلك وده هيخليك متقمص أدوار الشخصيات في القصة وهيساعدك تعرف الطريقة اللي هتحكي بيها حاول تحكي لهم القصة وانت مرتاح وهادي. ما تخليش الطفل يحس إنك بتقرب ملل أو مستني القصة تخلص لأن دي بتكون فرصة كويسة جداً علشان تقرب من ولادك وتعرف شخصياتهم وكمان تقدر تنصحهم من خلال القصة حاول تقرأ القصة بطريقة التمثيل بإنك تستخدم تعبيراتك بالفرح والحزن وإنت بتحكي القصة علشان المشاعر دي هتنعكس عليهم وهيعيشوا أجواء القصة وهتساعدهم إنهم يتخيلوا القصة بشكل أفضل خلي أطفالك يتفاعلوا مع أحداث القصة ممكن تحاول تسألهم سؤال بسيط أو تخليهم يقترحوا حلول في القصة وممكن كمان تخليهم يقولوا هم استفادوا إيه من القصة لأن ده هيساعدك إنك تنمي مهارتهم وتزيد من تركيزهم احكي القصة باللغة المكتوبة بيها علشان الأطفال يعرفوا إن الكلام اللي بتقوله هو اللي مكتوب في القصة وبكده يتعلموا اللغة كمان بشكل أفضل ياريت تستخدم مجسمات مرتبطة بالقصة يعني لو كانت قصه عن ارنب مثلا يفضل يكون معاك لعبه علي شكل ارنب وهكذا وده هيجذب انتباهه اكتر للقصه وهتبقي شيقه بالنسبه له تابعونا ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه